السّلام علیکم ایوری ون ٹو مائی نیو آج میں آپ کو اپنے ہاؤس کارڈ کرتی ہوں دیکھتی آپ کو میرا گھر پسند آتا ہے دیکھ لیجیے ضرور آئے گا اور فسٹ آف آل یہ جسے اردو میں برآمدہ کہتی ہیں وہ ہے اور یہ سائز کا جس پہ ہم فالتو چیزیں وغیرہ آتے ہیں ये भी बाइक है एक और ये मेरे भाजपा की चीजें खड़ी हुई है دوسری کھڑی ہے, ہو ہے اور اب میں بھائی بیٹھا ہوا ہے میرا بھانجا بار مارے آوازیں لی جا ہے یہ yeah. oh, yeah, میرا میں جو بھی میں نے ویٹ کیا ہے کمرے مینٹین ہو چکے ہیں اور بیڈ ہیں ان شاء اللہ جسے جلدی ہم چینج کروائیں گے اور یہ دیوار کے ساتھ میں اور یہ بھی ان شاء اللہ چینج ہوگا یہ میرا کمرہ نہیں ہے یہ کہ سب کا یعنی کہ کمرہ جب آپ کا کھلے نا ویسے ये गेस्ट रूम है कोई भी गेस्ट आए तो हों यहां पर उसे है। माल है। पर डाइनिंग रूम है یہ سارا ہمارا پورا جو بلڈنگ ہے اس बिल्डिंग نیچے والی नीचे کا میں نے آپ کو سارا وزٹ کروا دیا ان شاء اللہ سن اگر اس میں اچھے ویوز آئے تو میں انشاءاللہ آپ کو اسے سے اوپر والی اسٹوری کا وزٹ کرواؤں گی ان شاء اللہ آپ میں یاد رکھی گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کیجیے گا بری لگی ہو پھر بھی کمنٹ کیجیے گا تاکہ میں اپنی غلطیوں سے سیکھ سکوں کہ میں نے کس چیز میں کون سی غلطی کی ہے اور تھینک یو سو مچ ان شاء اللہ نیکسٹ بلاگ